Собаки немає, так що не Одного прекрасного дня приїхали і побачили, як у нас побило там вікна, хату, кришу. Калітку бачите, як пробило. Уголок так пробило добре, що. Так саме порубало забор на сам Ну, як у в нас вікно, тут спаслося. Приходить і каже, ти кум бачив, там подарунок прилетів. Приходимо, там, ну, здорова така штучка. Ну, вже потім нам сказали, що тут альтерната С. Що то був би, то, звісно, було. і так що. Осколки, що полетіли сюди, звісно, що воно не загорілося, не диван не загорівся, нічого не загорілося. Не загорілося. Звісно, стрмно Прислухаємося, звісно, до кожного шороху, да. як починають стріляти, краще слухати на вулиці, будь і слухати і дивитися, куди прилітає там. Да. І, ну, при можливості. У нас підвал відкритий, ми завжди всі, да, всі двері там, там відкриті, пригаємо, одразу ховаємося. Ці останні три дні більше ось Видно так трошки піддавили, там хлопці їх туди, в степи, то під село не прилітає, а то літало так на вулиці, слухаєш, як щось працюєш там, на городі чи у дворі. Там все ж. Оце, по двору ходимо, збираємо залишки. Тут подарунки тут. Я думаю, може що, глина що. Щоб явно було. Ну це якраз э, э, так сзади вас було так приход. Перший приход вот тут був. Да. Потім там вже в сусідки був, і, і, і, і в Кольків теж в другого сусідку був. Оце це по кругу повністю яма. Ну, походу, не, не міна. І десь глибина, десь от, от, по коліну. Десь, десь от там. Це ви її вже пристосували? Там ми пристосували, просто тут вбирали. Все ж нас не було, стало. Ну, треба ж якось повернутися, так сказати, до мирного життя і треба Треба вбирати і поставили недавно, блін. два назад. Це наша батьківщина, тому що краще, да, ніж вдома, мабуть, усі розкажуть, що, що немає да, місця. Да. Своє тут прожив 50 років все своїми руками. Да. Ремонты все. Город любим. Ну, сад, ну, село. Ну, наша батьковщина тут. Чтобы не слеп людям, да, блин. А что дальше залететь вон? Это осколки.